Da har jeg fått med min gode kollega Roy Norbake fra naturfagsseksjonen på Høgskolen i Østfold. Velkommen, Roy. Godt takk. Roy har alltid vært en innovativ utvikler av ny teknologi hos oss. Han har vært mentoren min i mange år. Og nå, Roy, har du gått ut og laget en digital bok? Ja, det har jeg. Det var rundt 20. januar hvor Apple lanserte ett nytt program som som de da ga ut den datoen og kjørte da en sånn reklamefilm på det der. Og da jeg så den, så tänkte jeg det var akkurat det jeg hadde ønsket meg. Et sånt program som så ikke an å lage en digital bok, som ikke bare var på en måte en vanlig bok på digital form, men som var interaktiv, hvor du går an å en del andre ting som ikke du kan gjøre i vanlige bøker. Dette er et verktøy som er gratis eh, å anska for seg. Du må lage det på Mac, som jeg har det. Ja, programmet er laget for Mac av Apple, og det heter iBook... Øh, hva er det nå? Hva heter den da? Det er en bok, boklagerløsning. Ja, det er, en, det er jo en løsning å lage. Heter jeg, jeg kommer ikke på hva den heter nå, så det beklager jeg. Men, men selve programmet, som du ser det er gratis, og jeg lastet det ned på Mac'en min, og så hadde jeg et manuskript liggende eh om vinterekologi som jag har brukt en del år och så tänkte jag kanske jag skulle ta utgångspunkt i det och så och lägga det jag har en del bilder av ting i naturen som jag har tagit igenom mange år och jeg har en god vän som har ett väldigt gott videokamera och tänkte att vi kunde prova att laga någon små videor och ta med i i åpne opp på vis oss, Røy. Bare åpne opp det flotte produktene. Da er vi i bokhylla. I... Da vi i bokhylla mi, og jeg trykker da på, og boka kommer da ut som dere ser, og laster sig in og nå bladden sig opp på en side som jeg nettopp hadde vært på, men jeg kan fort bla fram til helt starten. For starten er en intro, hvor, hvor boka på en måte blir introdusert med litt grann... Det, det jeg, Du har jo vist meg på forhånd her, Roy, og det jeg synes som er så utrolig flott i forhold til veldig mange andre bøker jeg har sett tidligere, det er jo det at det er vanligvis en sånn papirbok som jeg bare brekter om til å funke for den her. Du har brukt veldig mye forskjellige programmer som du har satt fanget multimedialt innhold til boka di, så dette her er selv introduksjonen, vi skal ikke kjøre hele tiden, den forteller bare litt grann om boka. Hvis vi blar oss da fram til første kapittel, som handler, handler om vinterklima og vintervær, så er det som altså beskrivelse av vad vinter er for noe, når vinteren kommer til forskjellige steder av landet, og dette her med at det klima det er forskjellig, på forskjellige steder i landet, og litt avhengig av uh, hvor du er. Når du, du, du blar der, og jeg blar ja. deg en, to, to sider, eller kan du ja. blar deg ja. på den barn nederst her? Ja. Det du? jeg gjør er at uh, jeg kan blar här oppe på det store bildet, så blar jeg kapitel for kapittel. Da kommer de ulike kapitlene opp, og uh, når jeg da går tilbake til det første kapitlet, så har vi her nede, så er det innholdet i første kapittelet. så sånn at vi jeg trykker da på den, så kommer den første siden opp, og når jeg da blar, så kommer jeg side for side, innenfor det kapitlet, innenfor det kapitlet ja. som jeg er. Og så har vi da, eh, som du ser her, et bilde som er ganske så lite, så tar jeg bare fingrene og så knipser jeg det opp, så kommer det opp i full størrelse. Og her har ett et bilde som viser kart over Finnmark, hvor vi har Hasvik, Alta og Kautokeino, for å vise hvordan temperaturen varierer fra kyst til innland i løpet av året. Så har jeg lagt inn da en tabell, jeg bare altså flipper, det ligger bilder under hverandre her som du ser. så sånn at här flipper jag på å få temperaturkurver for Alta Kautokeino og Hassevik. Og her har vi nedbørskurver. Og så er jeg tilsvarende da for Sør-Norge, hvor jeg har fra fra ute på Kirkeøya og Oslo og Trysil. Og vi ser vi får det samme mønstret med lave temperaturer inni landet og høyere temperaturer ved kysten om vintern. Så dette her så er det bare å knipse det sammen igjen, så spretter det opp igjen. Och så er det sånn at jeg bare meg inn, og så att jag bare knippser mig in och så är jag på på sidorna här och när jag bladdar mig då vidare för exempel till nästa kapitel så handler det då om snø, og snøen som ekologisk faktor, hvor jag då har en del berättelser vi har speciellt har det med samiskt namn på olika typer av sne och sånt. Så har vi ett om planter, hur han klarar planten av vintern. Och kan vi gå in på den siden här för exempel, så har jag då fotograferat en knopp av ask og vi ser hvordan da ø, knoppen er helt ferdig til våren, og så fort varmen og lyset kommer, så vil denne her sprenges og svire. Og her ser vi da en, en hestekastanje-knopp, och her er en linne-knopp, vi ser tydelig hvordan det lille ligger klart inni her. Sånn. Og så her har jeg også ett eksempel på hvordan man kan kjenne igjen trær om vintern. Nå er jo bartrærne relativt enkle, da, med gran og sånn skal vi se, nå er jeg litt, litt snar. Så trykker jeg, så, så har jeg gran här og så, så er det furu og einer som er, er veldig enkle i og med at det er grann hele året. Men litt vanskeligere med de som mister bladene, men det går også an å se forskjell på dem. Og da har jeg skannet dem faktiskt på en skanner og fikset dem litt i Photoshop, så det blir litt liksom sånn skygger og litt fint på dem da. Så, så har jeg da... Det er jo kanskje den bildeserie som ligger inne... Ja, med beskrivelse av hvordan du skal kjenne dem igjen, ser du med det står her liksom, hva som er typisk for de ulike knoppene da. så sånn at det skal være mulig å kunne känner känner dem igen på på hur uh, det ser ut. Och här har jag också lagt in en video ska visa ett exempel på det. Vi trycker här och så så da har jag varit ute i skogen då och uh, berättar lite grann om hur Så så här fönar altså en video som forteller lite grann om detta här så slår det sig automatisk av som du ser og når när du när du bladdar igenom här sånn, så det är veldig... har lagt in også lydfiler. Her har vi eh, två genter, en ton av mina studenter som har ligger uppe på en snörabbe på fjellet och vi ser lite rand på plantlivet där uppe. Och då har jag lagt in en liten lydfil här. På Garkuhat blir om, om livet på Garkuhat, alltså det samiska namnet för en sån rabbe. Så er det også då kvisser. Lagt in olika kvisser här hva slags uh, knopper som var dette här, så kan man trykke da, på svaret, og så kan man sjekke her nede om det er riktig og galt, så, som på vanlig kviss. Og så har jag en del oppgaver som studentene kan jobbe med, og så har jeg litteratur, det vi legger ned også en del internetadresser da, til de ulike temaene, sånn at man eh, kan eh, finne ut mer om, om forskjellige temaer hvis man ønsker. Da. Så jeg har flere sånne filmsnutter her, jeg kan vise en film, som er litt av en annen type filmsnutt, det har jeg på fuglekapittelet. Skal vi se här. hvor vi har den hen, den har vi här. har vi en fin liten filmsnutt. Dette er tatt opp i, i Berby-Elva, her i... Så bare alle se vad du gjør for noe. Du gjør saksebevegelsen midt i boka, og ja. får filmen opp i stor skjerm, ja. Ja. og då saksebevegelsen for å gå ner. igjen. Ja. Så her ser vi Fosse-kallen da, som... Som da er en sånn fugl som overvinterer og som klarer seg under ganske tøffe forholdsdyper ute i vannet og, og leter etter smådyr som de får tak i og, og dukker nedi, som dere ser. Og det er jo klart at en bok hvor du da får film og uh, muligheter til å uh, legge in så masse bilder som, du, som helst i forhold til en vanlig bok, så er dette her, ja jeg synes når jeg så dette så, så jeg det här er det ufattelig flotte muligheter til å drive at studentene virkelig kan få, få lest og studert dette her. Du må jo ha brukt utrolig mye forskjellige verktøy på å lage dette her. Ja, jeg har uh, brukt, uh, jeg tror jeg har teltet ti forskjellige program som jag har brukt da. Det har helt vanlige program som Word, ikke sant, for å skrive teksten. Jeg har brukt Photoshop for å, å fikse med bilder. Jeg har brukt uh, videoredigeringsprogram for å redigere videoen. Jeg har brukt uh, lydprogram for å fikse lyden. Og jeg har brukt uh, 3D-program for å lage noen 3D-modeller og tegneprogram og sånn. Så det er ganske mange program som er inne i bildet her da, for å bli ferdig med en sånn bok som dette her. Og ja, så er det en par ting jeg må nesten vise deg, som er litt, litt artige her da. Hvis du snur denne her, så snur jo hele siden seg, og dermed så får du det på lang, så du kan fort bla deg gjennom da. Kapitlene mye fortere, mens bildene ligger fortsatt utenfor her. Så når vi har trykket på, på selve bildet, så skal du da altså kunne komme inn på denne måten här akkurat, så, så, så er det tilbake her igjen. Når du snur den på siden igjen, så får du den her. Så er det også et par andre ting som jeg synes er ganske genialt. Det er for exempel at hvis du merker med fingeren her, og drar nedover, så ser du at det guler ut siden. Altså, det här et viktig kapittel, ikke sant? Det er ganske ordentlig. Så trykker du på det gule, så kan du velge om du vill ha gul, eller rød, eller blå farge og sånn da. Så det er bare å trykke på. Og så er det så sånn at du trykker på den här lille notatboka här så kommer det upp då en sån liten notatbok som du då kan skrive notaten dina på. Så kan man föra notater sina i rätt i boken. I rätt i du är färdig då så ska se om jag så så det sig så sånn ett litet blått märke, ja. ska vi se om jag startar slut Du ser det ja. Och så då trycker på det blå märket nu så så vil du komme til den lille grejen som du har skrivit då. Eh så så det er, det är fint alltså. Eh uh, och så er det en ting til också som jag nästan ska få som jag klarar att få visst det. Eh uh, ska vi säga om vi går in här för exempel. så ser jag här oppe. vad ska jag? Det här. Så kan jag alltså trycka på vanskligt ord så kommer det på orförklaringar. Du kan ju få det också. Och hvis du vill veta mer om ett ord för exempel fossokall så kan du, og du, du trycka på fossokall så kommer du direkte in på Wikipedia på norske Wikipedia. Om det står något om fossokall där så får du tak i det där. Kul. Ja, det är sjukt kul. <laughs> så, eh, selve det der programmet som Apple har laget, altså det heter iBook Autor, nå kommer jeg på det, iBook Autor, så er det så flott det programmet, det er så lett å lære sig selve det programmet, men du må som jeg sa ha kunskaper om en del andre program også, det holder ikke bare med iBook Autor, men det er, du, det er det som er selve kjernen og som du lager, og får det til å bli interaktivt og sånt. Og dette her har du satt sammen på en månedstid? Ja, jeg har brukt en snøy måned på dette her. Eh, så nå har jeg nå drevet litt med data en stund, så jeg, jeg har nok eh, eh, tatt det lettere enn kanskje de fleste ville gjøre, da. men eh, dette er noe som alle kan gjøre egentlig. Det vil jeg si. At, eh, hvis man har en, har en god idé, så er det fint å kunne lage seg en sånn. Nå er vi i slutten av februari 2012. Ja. Du har holdt på med det litt over en måned. Ja. Hvordan er business-strategien videre for dette her? For det er ikke tilgjengelig på internet internett enda, men den kommer. Ja, jeg håper å være ferdig med i løpet av mars, da jeg mangler noen bilder og et par videoopptak som jeg skal ta på fjellet når jeg skal dit med studentene. Men når jeg får lagt inn det, så gjør jeg den ferdig, og da legger jeg den ut til salg på iBook Store. Så da man kjøpe den der da, og det er jo Apple tvinger deg til å gjøre det på en måte, for du, du kan ikke selge den annen en genom Apple, så det, de er jo litt sånn... Da krever de, du har gitt deg et gratis verktøy, men de skal 30% av ansetningen. Ja, de er ganske lyre, jeg tror vi ja. fant ut at det var smartere enn å ta, å ta 3000 kroner for programmet for eksempel. Ja. Ja. Så den kommer etter hvert der. Ja. Blir det papirboken vår, eller? Ja, det, jeg er i kontakt med Universitetsforlagen og sammen med et par kolleger om å lage en slags serie av mindre hefter, ikke store bøker, men sånne emnehefter. Og et av disse emnene vil antagelig også bli vinterøkologi, men da må vi gjøre det på en helt annen måte enn her. Da. Ja, for IKT-messig her så er jo dette et kjempeeksempel på hvordan bruker dette her på en forluftig måte? Ja, det var ja, genialt, Roy. Ja, jeg, jeg, har, si. jeg har jo, nå skal jeg ut med studentene mine nå til torsdagen og vise dem dette her. Jeg er litt spent på å høre hva ungdommen sier da. Jeg ser på dig at du er litt sånn tent på dette her. Så jeg regner jo med att de ser positivt på dette her, de som er yngre. Jeg har i hvert fall visst et til sønnen min og, og noen andre som er yngre, og de synes dette her er kult. Men plattformer, er det, kommer dette bare å være tilgjengelig for iPad, eller klarer du å brekke om dette noe annet? Nei, jeg kan ikke gjøre noe som helst. Jeg, jeg, jeg, jeg er avhengig av iPad nå, men jeg i med at Apples konkurrenter nå har sett på dette her, og kommer ganske snart med noe på Galaxy og så videre. Så, så, men Apple er jo veldig innovative, de er flinke til å finne på noe nytt. Da. Så nå er de først ute, men det kommer skikkert konkurrenter, jeg er helt sikker på. Har du prøvd det på iPhone, om det er stort nok til å kunne lese der? Ja, det har jeg ikke prøvd faktisk. I og med at jeg bare er i gang her enda, så har jeg liksom ikke kommet så langt. Men det er jo tøft att det går an å på skjerm da. Jeg, jeg tänker sånn at faktisk som lærer så kan du jo bruke en del av dette her på, hvis du kan vise ting på skjerm. Ja. For, uh, Hvis du kobler iPaden på... Å, kobler iPaden på, på, på prosjektoren, og så ja. får du det opp stort. Jeg tenkte jeg skulle prøve det nå med studentene da. Jeg skal ja. ha et sånt tema om vinterøkologi nå. Da tenkte jeg faktisk å ta utgangspunkt her for å, å, å se hvordan det funker da. Ja, det er jeg litt spent på. Veldig spennende, Roy. Vi gleder oss til å høre mer om dette her etter hvert som prosjektet går videre. Ja. Men vi sier takk for den lille tiden her. Ja. Roy Nordbake, applaus! <laughs>